السلام علیکم دوستو دوستو اسے اب بدقسمتی کہیں یا کچھ اور کہ میاں نواز شریف سے کے نام سے منصوب جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اپنے ہی رہنماؤں کے ہاتھوں نژ کے عالم میں چلی جا رہی ہے اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ سے نون سے ہمدردی رکھنے والے اور میاں نواز شریف صاحب کی سے محبت رکھنے والوں کا کنسرن بجا ہے اب سنیں ایک شیخ آفتاب صاحب کا جو مجھے ویڈیو میسج آیا اور وہ کیا کہہ رہے اور سن لے جی سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا کراچی الیکشن میں پی ٹی آئی کا جو جنازہ نکلا ہے زرداری صاحب نے وہاں پی پی انٹرکٹ رہی ہے سارے مسئلے سے الیکشن کے بھی اور ویسے بھی سیاسی طور پہ تو یہاں پہ پنجاب میں یہ صورتحال مختلف ہے نواز شریف اور مریم کی لمبی خاموشی مسلم لیگ نون کے ورکرز کے حوصلے جو ہے نا کم کرتی ہے اور جو قیادت ہے شباز شریف کی وہ ناحل ہے وہ تو یسر ہے بھونٹ پالش کہلیں جو پنجاب میں ہوا ہے یہ اب یہ حمزہ کو یہاں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ لندن میٹا بیٹھا ہوا ہے تو ان کا انٹرسٹ نہیں تھا کوئی لیکن جو کارکون ہے وہ اس بات سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں اور ڈسہٹ ہے تو اس کا سارا سیاسی نقصان جو ہے نا یہ مسلم ان کو ہوا بھی ہے اور ہو بھی رہا ہے تو انہوں نے رانا سناوللہ کی ڈیوٹی لگا دی اس کا کیا فائدہ تھا رانا سناوللہ نے کیا کرنا تھا وہ بھی ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھ گیا تو کہیں ایسا بھی ہے کہ ان کو نا پی ٹی آئی والوں کو اندر سے سپورٹ بھی ہے وہ چاہے ادارہ کر رہا ہے یا کچھ لوگ کر رہے ہیں ہے کچھ ایسا نہیں تو یہ اتنا بزل ہے کہ کبھی بکواس نہ کرے جتنی یہ بکواس کرتا ہے سوشل میڈیا بھرا پڑا یہ اداروں پہ یا شخصیات پہ نہیں حملہ یہ ملک کے اوپر حملہ ور ہے میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کو بھی نا اپنی سیاست بچانی چاہیے نہ کہ ملک کی فکر نہیں کرنے کی ضرورت ملک جانے اور جو اس کے مالک ہیں وہ جانے سیاست بچائیں ڈیفالٹ ہوتا ہے ہو جائے چھوڑ دیں یہ حکمرانی اور بیٹھ جائیں اپوزیشن میں اچھا جی ہاں ویسے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے یہی دیکھا کہ بڑی شخصیات کا جنم جی ایچ کیو کی نرسری میں ہوا جس کی مٹی کھاد اور ماحول میں پروان چڑھ کر پھر وہ شخصیات تناور درخت بنی اور اس طرح کی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون جس نے 1985 میں جنرل ضیاء الحق کی نرسری میں جنم لیا تھا اور میاں نواز شریف اس قدر تناور درخت ہوئے کہ اسے جنرل پرویز مشرف کی سختیاں ختم نہ کر سکی لیکن افسوس کہ میاں نواز شریف کے برادر خود میاں شباز شریف اور کچھ ان کے ساتھیوں نے یہ فریضہ با احسن و بخوبی سر انجام دیا موجودہ حکومت نے اپریل میں اقتدار سنبھالنے کے بعد جس گناہ بے لذت کا ارتقاب کیا اس کا خمیازہ نہ صرف پوری قوم بلکہ سب سے زیادہ خود مسلم لیگ نون بھگت رہی ہے اگرچہ ایسا محسوس ہوتا ہے آپ تو یہی کہیں گے کہ نون کی پی ڈی ایم کی حکومت میں اتنا زوال اگر ہوتا تو کراچی میں پیپلز پارٹی نہ جیتی تو اس پر ہم علیحدہ سے بات کر رہے گے کہ آخر پی ڈی ایم کی تمام تر ناکامیوں کی سو فیصد ذمہ دار مسلم لیگ نون کو کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے لیکن شہباز کی پرواز میں کوتاہی اس قدر افسوس ناک رہی کہ چند الفیاظ نے میں, میں اسے بیان کرنا میرے لیے جو کم از کم بہت مشکل ہے وہ شہباز جس نے بطور وزیر پنجاب شب روز کی محنت سے صوبے میں ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی منصوبے مکمل کر کے شہرت کی بلندیوں کو چھوا تھا لیکن افسوس کہ اس بار حکومت نے عوامی فلاحی کا کے کام تو کیا سر انجام دینے تھے ان کا سارا زور میں ایسے محسوس کیوں ہو رہا ہے کہ انہوں نے بدعلنمانی کے مقدمات جو ان کے خلاف درج کیے گئے تھے ختم کرنے پر رہا اور اس سے کے دوران ان کے تمام ذیلی لیڈرشپ کو بھی وہ کلین چٹ مل گئی لیکن اگر کوئی شخص ان فوائد سے محروم رہا تو یقینی وہ میاں نواز شریف صاحب تھے جن کے نام سے یہ جماعت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے شہباز حکومت کی انہی پالیسیز کی وجہ سے آج ہر سطح پر مسلم لیگ کا کارکور ان سے بیزار ہوتا چلا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اس ساری صورت حال میں مکمل طور پر چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی قابل ذکر ہمیں بیان بھی سامنے نہیں آ رہا بلبتہ کبھی کبھار کوئی خبر مل جاتی ہے کہ وہ زیورت میں اپنی فیملی کے ساتھ پہنچ گئے ہیں لیکن ان کا ٹویٹر ہینڈل مکمل طور پر خاموش ہے مسلم لیگ کے نون کے ان وفاداروں کی معمول کی میڈیا ٹاک بھی معطل ہے جو ذیلی لیڈرشپ تھی نا ان کی وہ ٹی وی چار ٹاک شوز پہ آیا کرتی تھی وہ بھی حج خاموش ہے کوئی مجھے اس میں گرما گرمی نظر نہیں آ رہی محترمہ مریم نواز صاحبہ جنہیں حال ہی میں مسلم لیگ نون کا چیف آرگنائزر نامزد کیا گیا وہ بھی حال خاموش ہے مسلم لیگ نون کی گرتی ہوئی عمارت پر ایک کاری ضرب عمران خان نے پنجاب اسمبلی کے عدم اعتماد کے دوران لگائی وہ مسلم لیگ نون کی ذیلی قیادت جو رانا ساؤلہ اور اطاطر پر استوار تھی کے حوالے پورا پنجاب اسمبلی کا سارا معاملہ کر دیا گیا اور ان کی بڑکے اور دعوے تو سب یوں ہی کے یوں دھرے کے دھرے رہ گئے جو رانا صلاح اللہ صاحب نے کہا کہ وہ اکیلے نہیں جائیں گے وہ پنجاب اسمبلی کو یا تاریخ انصاف کی اس حکومت کو وہ ساتھ لے کے جائیں گے لیکن حقیقت میں ہوا کیا ہوا وہی جو عمران خان کی خواہش تھی حالانکہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ خود لاہور میں ہوتی اور اس معاملے کی نگرانی کرتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر نتیجہ بالکل مختلف ہوتا حتیٰ کہ آپ مسلم لیگ کی سنجیدگی تو ملاحظہ فرمائے کہ پنجاب کے اس قدر کڑے سیاسی ماحول میں لیڈر آف دا اپوزیشن جو اپنا حمزہ شہباز غائب رہے اور وہ لندن میں مقیم رہے اس سے پنجاب نون کی سیاسی تدبر کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اور دوسری طرف چودھری پرویز اللائی اور مونسلائی نے وعدہ ایفا کیا رانا سلام اللہ کی بڑھ کے کام آئی اور نہ ہی دیگر قائدین کے دعوے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم لیگ کو پنجاب میں شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا گزشتہ تیس برس کی تاریخ میں پہ پہ پہلی مرتبہ پنجاب مسلم لیگ نون کے ہاتھوں سے سرکتا ہوا محسوس اب ہمیں ہو رہا ہے میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن ہمیں جمہوریت اور جمہوری اقدار جمہوری رویوں کا میں سب سے بڑا اپنے آپ ہاں کو سمجھتا ہوں کہ میں ان کا پاسدار ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ انصاف جو حقیقت میں عمران خان کا ہی واحد نام ہے المثر طریقے سے اپنے کارٹس کا استعمال اور اس کے علاوہ پنجاب کی سیاست کے روایتی کھلاڑی جو نبض شناس بھی ہوتے ہیں جو انتخابی سیاست کے کھلاڑی ہوتے ہیں انہوں نے بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ اگلے الیکشن میں جب بھی وہ دو میں ہوتے ہیں یا کبھی بھی ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے اہم پاپولر جماعت پی ٹی آئی کا ٹکٹ کا حصول ہے یہی وجہ ہے کوئی عمران خان کی شخصیت جو اگرچہ تضادات کا مجموعہ ہے لیکن وہ پاپولر اب بھی ہے کہ خفکی کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اس لیے انہوں نے ایک سو کا فگر آسانی سے حاصل کر لیا عمران خاں کے مضبوط بیانیے کے سامنے شہباز شریف کی ہم دیکھتے رہے کہ ان کی آنیاں جانیاں مدم پڑتی چلی گئی وہ اپنی جماعت کے لیے ایک ایسا بھاری پتھر ثابت ہوئے ہیں جس کے بوجھ تلے جماعت بیٹھتی اب چلی جا رہی ہے وہ خود کو نواز شریف کا متبادل رہنما ثابت کرنے میں بوری طرح ناکام رہے ہیں عمران خان کی حالیہ کاری ضرب نے پنجاب میں خصوصاً نون لیگ کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے پوری قوم مایوسی کے سمندر میں غوطیں کھا رہی ہے لیکن مسلم لیگ نون کی قیادت کسی اور ہی دنیا میں رہ رہی ہے پنجاب اسمبلی کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ نے یقینی غیر جانبدار رہنے کا ہونے کا تاثر پختہ کیا جس کی وجہ سے قوم کے دلوں میں اس ادارے کا اس محکمے کا فوج کا اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں کا وقار بڑھا ہے اور ابتداء میں مجھ جیسے تمام لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ جس اپنا کردار ادا کرے گی لیکن ایسا نہیں ہوا میاں نواز شریف کے غیر اعلانیہ لا کی شباز شریف کی اندازی حکومت اور دیگر رہنماؤں کے رویوں نے مسلم لیگ نون کے مستقبل پر فاتحہ پڑھ ہی دی ہے ایک قومی جماعت جو مسلم لیگ نون جو ٹو تھرڈ میجارٹی کے ساتھ موجود تھی کسی وقت تو آج ایک چند اضلاع تک اگر محدود ہوتی ہے تو یہ سیاسی اسے المیائی کہا جا سکتا ہے ان انتخابات میں لاہور سمیت کسی دوسرے علاقے اضلاع سے بھی لیگی امیدواروں کی کامیابی اب مشکوک نظر آ رہی ہے جبکہ مسلم لیگ نون کے قریبی حریف عمران خان نے اپنے مخالفین کو یقینی ٹف ٹائم ضرور دیا ہے پنجاب کے تمام انتخابات میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو ناک آؤٹ کیا ہے اب تک تو ہمارے سامنے یہی نتیجہ آ رہا ہے پنجاب اسمبلی کے عدم اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر نون لیگ کو اس کے گھر میں شکستی ہے حکمران جماعت کی طرف سے یہی کچھ ہو رہا ہے کبھی آڈیو لیکس کبھی ویڈیو لکس لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان آڈیو اور ویڈیو لکس کے لکس ہونے سے بھی عمران خاں کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں پڑا اب تو مسلم لیگ نون کے سیاسی مخالفین دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی حکمت عملی میں اتنی دھمک تھی کہ عدم اعتماد والے دن پنجاب اسمبلی کے قید حزب اختلاف حمزہ شہباز کو اسمبلی میں قدم رکھنے کی جرت نہ ہوئی پنجاب کی اسمبلی توڑ کر ایک بار یقینی مسلم لیگ کو ایک ٹف ٹائم ضرور ملا ہے اب خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگرچہ ابھی تک عمران خاں گو مگو کی سی حالت میں ہے اور خود ایک فریکشن نظر آ رہا ہے گروہ نظر آ رہا ہے تحریک انصاف میں کہ وہ خیبر خا کی اسمبلی ایک حق میں ہے کہ وہ توڑ جائے اور کچھ لوگ اس توڑنے کے حق میں نہیں ہیں اگرچہ عمران خاں کے یہ تمام ہتھ کنڈے کہ وہ اس سلسلے میں الیکشن وہ مئی میں کروا سکتے ہیں یا اپریل یا مے میں کروا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ وفاقی حکومت کے پاس بہت سے ایسے بہانے موجود ہیں ایسے ٹیکٹس موجود ہیں جن میں مردم شماری حلقہ بندیوں کی تشکیلیں لاؤ ووٹر لسٹوں کا اثر نہ و مرتب کرنا متفرق قانونی امور ان میں سے کسی کا بھی نقطے کا سہارا لے کر انتخابات تو کچھ عرصے کے لیے التوا میں ڈالا جا سکتا ہے لیکن ان کے انعقاد سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی شہباز حکومت کے ہتھر کی وجہ سے جوان نسل جو ہے وہ خاصی ان کے غصے کا شکار ہے دنیا بھر کے کشکول لیے لے کر پھر جانے کے باوجود چند زبانی عدالات کے سوا کوئی ہمیں ایسی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں جو ٹرکل ڈاؤن جس کے افیکٹس سوسائٹی میں پڑے اور حکومت کی ناقص کارکردگی نے نون لیگ کے کندو پر ایسا بوجھ لاد دیا ہے جس کے چھٹکارا پانا آسان نہیں ہوگا پاکستان آج بھی معاشی گرداب میں اسی طرح پھنسا ہوا ہے کسی بھی جماعت کے پاس کوئی انقلابی منشور خرچے نہیں ہے جو پاکستان کی عوام کو گرداب سے باہر نکال سکے نہ عمران خان کے پاس اس گدھر انہوں نے کوئی کسی گدر سنگی کا ذکر کیا ہے کوئی فارمولے کا ذکر کیا ہے نہ کسی ملاقات میں کسی صحافی کو ہمت ہوئی ہے کہ وہ عمران خاں سے پوچھ ہی سکتا کہ جناب آپ کے پاس کرپشن کے خاتمے کے پس, پس بیانے کے علاوہ معاشیت کو سہارا دینے کے لیے کیا فارمولا ہے ایسا بیان عمران خان نے نہیں دیا سوائے ایک چیز کے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے اگرچہ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ عمران خان کے دورے حکومت میں جو پونے چار سال پہ محیط تھا کرپشن کا میں بے پناہ اضافہ ہوا پچھلی تاریخ کو انہوں نے مان دے دی اس کے علاوہ حکومت پی ڈی ایم کی طرف کی ہے حکومت کے عمومی کارکردگا بوجھ سب کو حالانکہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن ساری ناکامی شباز شریف کے کہ پر اس کے سر پر تھوپا جا رہا ہے جو میں سمجھتا ہوں انصاف نہیں ہے لیکن یہ شوق بھی تو شباز شریف صاحب نے خود پالا ہے لیکن اب اس کے اس قدر گہرائی سے کون سوچے اور لوگ تو شکایت کرتے ہیں کہ ان کی قوت خرید اب جواب دے چکی ہے جس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں فقط شباز شریف ہے اب یہ بیانیہ اور یہ سوچ راسک کرتی جا رہی ہے تو اگر ہمیں یہ بھی معلوم ہے حکومت کے پاس وسائل نہیں کہ عوام کو کمپنسیٹ کرے نہ ہی کسی سسٹم اس سسٹم میں رہتے ہوئے اس نظام میں رہتے ہوئے کسی کے پاس کوئی ایسا فارمولہ ہے کوئی ایسا کوئی الدین کا چراغ ہے جس سے عوام کو وہ ان گرداب سے نکال سکے عوام کو معاشی ان کے عوام کے معاشی مسائل حل کر سکے ملک کو اس گرداب سے نکال سکے لیکن ہر دن آنے والا دن مزید آپ کو تن جہاں ملک کو تنہائیوں کو ترقتے ہوئے جا رہا ہے اسی طرح عوام بھی مسائل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ملک عناطی کی طرف بڑھ رہا ہے لوگوں میں بیزاری بڑھ رہی ہے اور یہ بیزاری بھی کسی ایک بڑے طوفان کا پیش کر رہا ہے اب آپ سے اجازت اگلے ولاک پہ ہم گفتگو کریں گے میرا تمام گفتگو اگرچہ سیاسی ہے لیکن سماجی نوعیت بھی ہے کی بھی ہے میں کسی جماعت سے میرا کوئی تعلق نہیں میری محبت پہلے اب پاکستان ہے اور پاکستان کی مح... عوام ہے بہت شکریہ اپنا آ... کمنٹ باکس میں اپنا رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا السلام